Γιατί το οξύδι είναι ξινό, το καθαρό νερό έχει ουδέτερη γεύση, γιατί το καθαριστικό τζαμιόν είναι βασικό, οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στον αριθμό των κατιών των υδρογόνου που περιέχουν τα όξινα διαλύματα ή των ανιών των υδροξιδίου που περιέχουν τα βασικά διαλύματα, ο βαθμός οξύτητας ενός διαλύματος εκφράζεται με το του. Σε αυτό το εικονικό πείραμα, ο μαθητής ή η μαθητρια σε ένα διερευνητικό πλαίσιο μπορεί να επιλέξει ένα από έξι έτοιμα διαλύματα και να μετρήσει το pH του, με την κλίμακα. Η τιμή 7 αντιστοιχεί σε ουδέτερα διαλύματα, μικρότερες του 7 στα όξινα και μεγαλύτερες στα βασικά διαλύματα. Για παράδειγμα, γεμίζει τον δοκιμαστικό σωλήνα με και ρίχνει λίγο στο δοχείο ανοίγοντας τη στρόφιγγα. Κατεβάζει το ηλεκτρόδιο του pH-μετρού, μετρά την οξύτητα του διαλύματο και τη βρίσκει ήση με 3. Ρίχνει και άλλο οξύδι, μετρά το ΠΧ και το βρίσκει πάλι 3. Παρατηρεί ότι όσο ξύδι και να ρίξει στο δοχείο, το ΠΧ παραμένει σταθερό στο 3. Τι συμβαίνει όμω όταν αραιώσει το διάλειμμα, ευκαιρία για πειραματισμό. Ρίχνει λίγο νερό πιέζοντα το πλαστικό μπουκάλι. Μετρά το ΠΧ και το βρίσκει λίγο μεγαλύτερο από 3. Όσο περισσότερο νερό βάζει, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η τιμή του pH. Ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει ακόμα τη δυνατότητα να αρχίσει από σκέτο νερό και να δημιουργεί διαλύματα συγκεκριμένου pH. Η βαθμονόμηση του ογκομετρικού σωλήνα και του υδροβολέα δίνουν τη δυνατότητα σε μεγαλύτερα παιδιά να μελετήσουν το φαινόμενο και ποσοτικά. Έτσι, μαθητές και μαθήτριες λυκείου μπορούν να συνδέσουν άμεσα πειραματικά δεδομένα με εργαστηριακούς χειρισμούς σε εικονικό επίπεδο και να υπολογίσουν τα γραμμάρια ενός διαλύματος με συγκεκριμένο πεχάκι όγκο. Στο φωτόδεντρο, στο πανελλήνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων και συγκεκριμένα στη συλλογή της χημίας, μπορείτε να βρείτε και άλλα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα.